අපි ඉස්සරහට යනකොට සමහරක් මිනිස්සු අපිව නවත්තන්න try කරනවා. නේද? අපි කරන වැඩේ අසාර්ථක වෙන්න මොන වර දෙයක් ගන්න try කරනවා නේද?